بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معكم الباحث الجغرافي وصاحب قناة امل مصر امل حسني احمد البغدادلي من مدينة الاسكندرية ونحب نقول لكم النهاردة عن خبر مفرح وخبر سيء في نفس الوقت ان من علامات الساعة الكبرى فيها اشياء مفرحة ومبهجة للواحد لو احنا اتبعناها بخطوات صحيحة ويقتقينا من عذاب علامات الساعة الكبرى وفي حالة اهمال هذه العلامات المهمة يكون من نصيبنا العذاب والعذاب سوف يأتي عندما ينهار السد العالي قريبا وقبل ان ينهار السد العالي ننذركم بهذا الحدث لانه في حالة خروج الملكة كليوباترا سوف تمنع عنا هذا البلاء لانها من علامات الساعة الكبرى المهمة وهي دابة الارض التي سوف تأتي مع السيد المسيح وسوف يقوم بإحياء الملكة كليوباترا وكل المعلومات التي تخص علامات الساعة الكبرى في حوزتنا الآن وننظر بها القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يهتم بهذا الموضوع لأنها مصر تقع الآن تحت هجوم شرس. من يأجوج ومأجوج لن يستطيع أحد الإفلات منهما ومن هما يأجوج ومأجوج هما الفيضان والجفاف فإن الفيضان هيجي علينا قبل الجفاف طبعا فيعني إنهيار السد فهذا أمر حتمي لحتي يكون الفيضان أو الطوفان لأن السد الآن يحمينا وإذا جاء وعد ربي حقه جعله دكة هذا في سورة الكهف أما في إنجيل متى إصحاح أربعة يقول فيها إن من علامات الساعة الكبرى هو عودة المسيح ابن الإنسان عندهم. يعني هيجي ومعه يأتي ومعه الطوفان يأخذ واحد من الزارع ويترك واحد يأخذ واحدة من اللي بترحى ويترك الأخرى فهي دي قال لهم هي دي من علامات مجيء ابن الإنسان فإذا هنا الارتباط الإنجيل بالقرآن واحد والإنجيل فسر القرآن والقرآن يفسر الإنجيل يعني معنى كده إن انهيار السد. هو <hesitation> جعله دكة سوف يجعل الطوفان وفي التوراة أيضا تقول خرا- يعني جفاف مصر وجوافاف سواقيها وجوافاف المساقي بتاعتها ده من علامات الساعة الكبرى برضو يعني هنا ذا ذكر إيه ياجوج فين في الإنجيل وذكر مأجوج فين في التوراة اللي هو الجفاف. وذكر السد فين في القرآن هنا عشان يعمل ايه ربنا ان ربنا واحد فذكر في الكتاب ده حاجة وذكر في الكتاب ده حاجة وذكر في الكتاب ده حاجة فعشان تعرف تتعلم على الساعة الكبرى لازم تلف على الأديان كلها عشان تعرف كل حاجة حقيقية كل حاجة عن الحقيقة حتى دبة الأرض مذكورة في سفر الرؤية اصحاح تسعتاشر هتاتي الملكه كلوباترا هي امراه المسيح في هذا السفر مكتوب امراه المسيح و اعطيه ابيض نقيا ايه لباس زي لباس القديسين يعني لابسه لباس ابيض نقي زي لباس القديسين وتوبه للمدعوين في هذا الحفل وهذا العرس الذي سوف يقام مع السيد المسيح والملكة كليوباترا ان شاء الله سوف نشهد هذا باذن الله سواء كان قبل انهيار السد العالي او بعد انهيار السد العالي فيعني لو انتم حابين تشوفوا فين موقع الملكة كليوباترا انا يمكنني ان ارشدكم اليها واستطيع بعون الله أن أوصلكم إلى هذا السر وهذا المفتاح الذي يقينا وهذا الباب هو باب الخير لينا كلنا قبل إنهيار السد العالي أما إذا كنتم غير مستعدين لهذا أو لا تريدوا عودة المسيح أساسا يعني وعايزين تمشوا على أهوائكم فأنتوا لكم مطلق الحرية حتى يأتي عليكم الفيضان. لان ما فيش حد هيقدر يقاتل الفيضان ده العظيم القادم حدش ولا القوات المسلحه المصريه كلها لو وقفت بدباباتها بصواريخها بطياراتها قدام هذا الطوفان حدش قال له لا يدان احد بقتالهما هو اذهب فوق جبل عالي ده كان ربنا بيتكلم السيد المسيح يقول له مش حد هيقدر يقاتلهم وانتوا مش هتقدروا تقتلهم انتوا هتقدروا تواجهوا ربنا تقدروا اشتواجه ربنا فمن الافضل لكم ان تطبقوا عدل الله حتى تقي يا مصر من هذا الحدث وعمل سد وقائي جنوب السد العالي هو من اسباب الحماية الاساسية لمصر وكل المعلومات اللي عاوزين تصفشاروا عنها يمكنكم الاتصال بي على رقم تليفوني زيرو اثنى عشر ثمانيه خمسه سبعه ثمانيه تسعه سبعه ثلاثه اربعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته